Kaj bi danes jedla za kosilo? Ah e, kolačke. Ah, spet ste tvoj kolački. Kolačke so sladice. Pa pa če narediva diva zelenjavne kolačke? Ja! Yeah! Prav, čisto enostavno je.